З 26 лютого до зоопарку почали звертатися запоріжці з питанням, де можна залишити домашніх улюбленців. Згадує працівниця зоопарку Крістіна. Вона разом з чоловіком та свекрухою вирішили допомагати тваринам знаходити нових господарів. Коли ми ухвалили рішення приймати тварин, я у чоловіка питаю, як ти вважаєш, скільки котів ми можемо одночасно розмістити у себе? Він каже 10, максимум 15. У підсумку у нас було одночасно 46 котів. Ми намагаємось одразу їм знайти нових господарів. Запоріжець Гліб прийшов до зоопарку взяти цуценя. Каже, разом з молодшою сестрою буде про нього піклуватись. Захотів себе собаку. Хотів собаку вже два місяці, але не знав, де взяти. Знайомі розповіли, що в зоопарку віддають. Я одразу сьогодні зранку, не вагаючись, одягнувся та поїхав. Яке йому дати ім'я поки не вигадав. Буду радитись із сестрою. Молодша сестра також давно хотіла песика. Я розумію, що тварина – це частина родини, і за нею буде такий же догляд, як і за всіма в сім'ї. Обділяти його ніхто ніколи. Не буде. Він із тих восьмирих він із тих вісьмох цуценят, яких в сумці поставили нам під двері. Постукали, і поки ми відкривали двері, люди хутко зникли. Їх було вісім і дівчинки, і хлопчики. Всіх роздали, а він залишився один. Раніше вони разом і їли, і спали, а тепер він один. Скавчить, страждає. А зранку відгукнулись люди і вже його забрали. Запоріжанка Ілона прийшла до зоопарку разом з донькою, аби вибрати домашнього улюбленця. Вибач собі хамічка о хамічкалі криску хочемо вибрати собі хом'яка або щура, але вони тут великі. Ми хотіли маленького взяти, аби привчити до рук. Ми побачили, що люди залишають і хочеться бути корисними та допомагати всім. В зоопарку наразі більше 40 видів екзотичних тварин. Більшість з них належать зоопарку, а інших тварин їм принесли. Працівниця зоопарку Крістіна каже, разом з чоловіком мають більше 10 років досвіду піклування про тварин. Жінка каже, з 26 лютого до зоопарку принесли 12 папуг, 200 котів, равликів, удава, черепах, жаб, сову та вісьмох цуценят. В принципі приймаємо всіх. В принципі приймає всіх, окрім собак. У нас приміщення площею 300 квадратних метрів. Воно не велике для собак, тому місця небагато. А так ми приймаємо котів, будь-яких гризунів та рептилій, невеликих хижих птахів. Ми зараз звичайно раді будь-якій допомозі. Нам допомагають містяни, привозять корм, продукти, допомагають фінансово. Приходять просто дівчата, аби допомагати руками, тому що зараз дуже багато роботи, і нам в трьох складно впоратись. Приходять прибрати, поспілкувати із тваринами. Зараз в зоопарку 16 котів, щури, равлики та тхори. Кристина каже, коли віддають екзотичну тварину, питають про наявний досвід догляду. Новини на Суспільному. Запоріжжя.